Jediná buzola, co teď mám, je tohle buzola Brunton. Klasik. Jednoduchá, plastová. Lune to drží nevyklásavé. jsem dělat žádné bublinky. Po obvodě sou jsou měřítka na mapy, Tady to bylo asi vidět víc. Lupa. Nic moc. Je to plastový. Trochu se používá. Závěs se šňůrou. Je, šířko. je fakt lehká, ale odolnost nebude moc dobrá. Nosil jsem ji pěkrát sebou na vandru. Tady se to strašně rychle sedře, snadno. Nosil jsem ji v kopse. Myslím, že ještě z nějakou lékárničku nebo něčím. O. Snadno se to, sešoupalo. Plas taky stačí se na to víc sednout a je potom. Takže příště bych šel určitě do skleněný. kdybych jsem se měl znovu vybrat, teda. No, přijde mi docela vysoká tuto. Nevím teď, kom přesně. Si byla nějak do pěti stovky. Ale má to, je tomu na nějaká přesnost, že to je. No, že by to mělo být něco lepšího, ale člověk to moc nevyužije stejně. Kur u nás, v našich podmínkách. Je. Orientovat se to je strašně jednoduché. To vlastně stačí maximálně, maximálně pár hodin cesty. Jo. Skončíte vždycky někde ve vesnici, ve městě.